طيب في نقطة يوم القيامة بس دي المهمة هي ايه احنا قلنا فيها حركة السابقة نسيان الدار الاخره يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق وكل واحد ما يسألش عن الثاني ولا يسأل حميم ونحميم يار يعني في طائفة من العباد خارجه من المقابر على الجنة من راحت مين دول الله يرضى عليك سيدنا رضوان بوان بتاع الجنة ايه <تصفيق> وكلم غير بواب يعني كده أي أنتم ل... لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان كيف تدخلون الجنان قال يا نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان أو ما قرأت القرآن رضوان قرأ القرآن قال في أي شيء من القرآن أقرأ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم وغير حساب كيف كان صبركم نحن كنا إذا أسيء إلينا حلمنا الله وإذا جهد علينا غفرنا وإذا أذنبنا استغفرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أما ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب بستان الأخلاق يقول تسابقني امرأة إلى الجنة بينما أقعت وحلقة الجنة إذا بمرأة سفعاء الخدين تريد أن تسبقني يقول من أنت يا الله الله من أنت لا خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا نسيبة ولا, ولا أسماء من أنت قال أنا مرأة تركها زوجها أو مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم أخذ بيدها معي الى الجنه انا وكافر اليتيم في الجنه صبرت على عدم وجود رجل صبرت على ان بقت عرضه للناس صبرت على ان فيه الليل خافت من البنت لما بلغت والمجتمع نايم عنها المجتمع لما ينام عن الضعيف لا بورك في امتي اذا لم يؤخذ لحق الضعيف غير متعتع يوصله لهذه بيته عمر الله يرضى عليه لما من مات قال القعقاع بن عمرو فاجهش عمر في البكاء فالراجل جدا جدا هو خاف على القع... على القعقاع. قال والله لم يق... يقتل من القواد غيره. قال انا لا ابكي على القعقاع. هذا الرجل مشهور ده رئيس أركان ولواء وجنرال و... أنا أتي على أناس لا يعرفهم عمر وإنما لا يعرفهم إلا رب عمر يجازيهم يوم القيامة. أنا أبكى على أنا شو ما أعرفهمش هما فين؟ ومن إيه. أي بلاد؟ ومن أي قبيلة؟ وسيد مين؟ وترك مين؟ وسبحان الله الصبر مر مر عم يبني على على النفس الانسانيه ضد الهوى وبالذات عند الذي يستطيع ان لا يصبر. نعم وهم كثر وهم كثر نعم. انا ممكن ايه اشهر بيك في الصحيفه ممكن اشهر بيك في الـ في, الـ في الاعلام ممكن اكتب فيك عريضه ممكن اقابل فيك النائب العام في دقيقتين وأقول لك مش عارف ايه واقابل فلان وارش فلان والعياذ بالله ادفع فلان واشوه الصوره واصغر واعمل لك مؤامرات واشاعات وسبحان و... و... و... الله وافرح بالانتصار. صبر من إيه؟ قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر